Och säga ordentligt välkomna till det sista seminariet i serien om skola och kulturer för hösten 2021. Och idag ska vi prata om lärdomar från de här 20 månaderna som har gått när vi har haft en pandemi som har påverkat hur vi har arbetat. Och med fokus på hur vi arbetar mot skola som målgrupp på museer. Kanske på andra institutioner också. Och vi har med oss lite gäster eh, som ska få börja. Vi har Sara. Du kanske kan presentera dig själv. Så ska ja. Ja. Eh, Sara Schästner heter jag, jag är museipedagog och eh, med speciellt ansvar för digital leverans för våra pedagogisk, vårt pedagogiska utbud på Naturhistoriska riksmuseet. Och Andrea, vad jobbar du? Ja, jag jobbar på eh, ett kommunalt museum som heter Valby som finns i Västerås. Och där är jag museipedagog och ansvarig för pedagogiken där. Och så har vi två, inte mindre än två personer från, Vadå? då? Vi är från Vasamuseet. Emily heter jag och är museipedagog där. Arbetar med skola. Ja, och jag heter Josefin och jag är kollegan Emily. Jag jobbar också som museipedagog på Varsamuseet. Jättebra och roligt att ni är här. Ja, vad är det som har hänt? Vad är det som, ja, vad som har hänt behöver vi inte prata om, men vad har, ni, vad har ni lärt er under de här månaderna, under den här perioden? vi börja. Vi får fråga dem som vi fick frågan sist, vad se? vad har ni att dela för lärdomar med oss? Ska jag börja säga någonting så får du fylla i Josefin. Vi har lärt oss många saker. Dels så har vi blivit mycket bättre på att ha digitala visningar eller skolprogram som vi kallade det för. Vi höll ju på med det före pandemin i lite mindre skala så hade vi skypevisningar för skolor inifrån skeppet Vasa och det var en lite mer exklusiv visning som man kunde boka. Sen med pandemin så ställde vi om och gjorde ju, ja, bara digitala skolprogram. Så att vi har ju liksom filat på tekniken såklart, även om vi inte har gjort några dramatiska ändringar från hur vi arbetade faktiskt, men gjort liksom små um, justeringar av det tekniska. Um, jag tycker att vi har lärt oss mycket om målgruppen, eller jag känner det, att um, att skolorna ute i landet är väldigt intresserade av vad vi har att erbjuda. Vi har kommunicerat mer med skolorna ute i Sverige än vi har gjort tidigare och genom dem lärt oss att det finns ett stort intresse för att träffa museipedagoger inte kanske när vi inte kunde visa skeppet, utan när vi satt hemma så upplevde vi ändå att det var ett stort värde i att för eleverna och lärarna träffa en annan person. Vill du säga någonting, Josefin, mer? Ja, tycker jag att du har sammanfattat det är väldigt bra där, men jag tänker väl också att det är just det här att som jag tar med mig, att det är en stor efterfrågan och att vi har valt att fortsätta att ha lite högre utbud av digitalt, liksom digitala skolprogram nu, ungefär hälften hälften i nuläget eh, och eh, att man märker eller märkte att trots att vi satt hemma så, så var det, det här mötet med oss eh, och eleverna och läraren som var det viktiga eh, inte egentligen var vi befann oss så det var tyckte jag var lite, lite förvånande faktiskt. Eh, det var ju en utmaning att sitta hemma och eh, eh, det funkade det också men nu när vi kan vara på museet så så liksom är det, ju, är det ju där vi ska vara, men, men att man såg att det fanns stora möjligheter att ställa om faktiskt. Och att det var mötet som var det viktiga, inte egentligen då ja, Men var man befann sig. Vi kunde visa föremålskopier och pr prata utifrån en, en powerpoint och det var ändå intressant, själva berättandet och förmedlandet. Ska vi fråga dig, Andrea, delar du de här? Är. känner du igen det här? Som Vasa ja, ja, delvis. Jag hade ju fördelen att kunna vara på museet och hålla de här digitala visningarna. Så att det vi gjorde var att ställa om det, det fysiska programmet. Skruvade det lite så, så att vi gick att ha det digitalt. Och det har varit mest dramatiserade visningar. Eh, så att jag kunde vara på, på museet och ha dem här. Eh, och eh, ja, eh, Ett tips, eller något som jag märkte, det var ju att eh, det var väldigt bra att se sig själv, för det var ju det man fick göra när man liksom rekad in för de här utställningarna, eller själva visningen, att man var tvungen att se hur det ser det ut, var är alla vinklar och sådär och då ja, då fick man ju se hur man beter sig och sådär, så det tyckte jag var ett eh, viktigt utveckla, för att utveckla mitt jobb, så. Mm. Ja, eh. Sen har det väl varit, lärarna har varit väldigt så där, varit med och på Testa och, och så. så. Ja, det har jag. Ja, <laughs> har du också märkt att du har nått andra än du. Jag tyckte att ni på Bösa museet pratade om det att ni har nått liksom ut i landet. Har du också gjort såna erfarenheter? Alltså, eh, vi har inte gjort några försök att. Eh marknadsföra oss liksom så mot hela Sverige. Men jag kom ju faktiskt ut i länet i alla fall så att Sala har jag träffat så digitalt. Så det, det finns ju möjlighet och vi erbjuder ju till hela länet och så. Så, att, så till viss del har jag märkt det. Mm. Och vad säger du Sara? Ja, vi har ju nått ut till många. Det är otroligt roligt. Från Skåne till Vännäs, tror jag. Längst norrut, eller ja, inte jättebra på geografin. Norrut, det borde jag vara. Um, med släktingar där. Men Jo, men det har vi märkt att vi har nått ut och det här att man får lära sig utställningarna på ett nytt sätt. Vi har också sänt onlinevisningar från museet. Var finns det uppkoppling någonstans? Det har ju varit våran vår löpande fråga hela vägen och vilka, vad kan vi visa baserat på uppkopplingen? Så att där har vi fått hoppa över vissa bitar då, tyvärr. Så att, men där har vi, våra tekniker håller på och försöker hitta lite nya lösningar på det där, att man kanske ska ha en någon form av USB, alltså uppkoppling så att man inte kör på wifi utan man går på, på 4G-nätet istället. men Då behöver man ha lite till tillskott på, på tekniken. Sen har ju vi använt lärarnas eller skolornas plattformar när vi har gjort onlinevisningar. Det har ju varit utvecklande i felsökningssammanhang. Så vi har ju fått lärt oss då fyra, fyra plattformar i vad man kör. Zoom, Teams, Skype och Meet. Det är olika utmaningar i olika plattformar visar det sig. Så att vi har ju lagt in att våra börjar klockan 9 men vi kopplar upp oss redan 8.45 för att Ja, men, teknik checkar och se till att vi har, att vi har och, och allting på plats, så att det blir när eleverna väl sitter på plats så ska det bara vara att köra. Det går oftast, ibland så drar det ut lite på tiden, men då får man ju se till att ge dem den tiden de har, man har lovat det, i alla fall. Men oftast så har vi, löser man problemen på, inom en kvart har vi kommit på. Eh, vi har ju också börjat med lärarfortbildning online och det är ju otroligt roligt och samla lärare, att de, att de tar tid av sin, sin planeringstid eller fritid ibland och, och hänger med oss, det är ju otroligt. Det känns ju hedrande att de, de tar av sin tid till det. Eh, väldigt, väldigt eh, tacksamt, väldigt glada. Eh, så att vi har kört på Zoom med det, så fort vi fick det på plats. Eh, vi har provat, provat Skype också, funkar det blir bättre bild till upplever vi på Zoom, det går att få bättre hel, helskärmsläge om man kör i Zoom. Så gör vi det. Och sen har vi lärt oss den här härliga funktionen Spotlight som vi kör nu, att man kan bestämma vilka, vilka bilder som ska synas för, för de som lyssnar. Annars så blir det lätt att välja man Speaker view så är det den som talar som syns stort, men med Spotlight så är det den man har bestämt som syns stort och när vi då kör en kollega. Jag sitter hemifrån och, en, och är lite så här programledare och en kollega kör runt med vår kameravagn i, i utställningen och då blir det dumt när jag bryter in och så ser man min källare istället för utställningen så att då lärde vi oss att spotlighta. Och där har vi stött på lite utmaningar också med uppkopplingen och där har vi faktiskt fått bett deltagarna att stänga av kameran och stänga av mikrofonen därför att det blev. Det är sig för många gånger när, när vi hade hade vi 175 deltagare, eller något sånt där, och alla satt med kameran på, och vi hade dåligt WiFi. Det var lite dumt med så mycket bildöverföring på rackigt WiFi. Men så, när alla stängde av kameran så flöt det på. Vi har lite liknande upplevelser som du beskriver, Sara. Vi började också med det här att vi använde skolans plattformar och sådär, och att man. Ja, men man löste det mesta liksom, ja, men då får du skicka en länk istället, Nej, men då skickar jag en länk eller vi ringer upp varandra så här, um, men sen har vi också um, haft basala teknikproblem med wifi till exempel, vi har gått runt med personer i, i museet, vart liksom vart um, vart, vart laggar det? Vart kopplar vi ur? Varför blir det så? Man måste, vi kanske får prova att gå in i den här utställningen från andra hållet. Då funkar det bättre. Um, och att vi från början gick omkring med tunga laptops och en kamera, en rörlig kamera och så där, och fick liksom handledsproblem och så där. Så vi fick köpa in lättare iPads och liksom små steg framåt hela tiden som har varit ganska liksom revolutionerande, alla de här små sakerna. Eller hur? Mm. Vi, har, vi har en sån här webbkamera eller actionkamera som är monterad på, på små vagnar. Eller en liten vagn och så har man ställer man datorn på och kör runt med den. Och då är den skakreducerande, men man, får ju, man blir som en dåligt dubbad film eftersom det är lite fördröjning. Så får man, låta, man tänker på om man ska peka på någonting, kanske inte stå i bild hela tiden. Du, du, får, du får dela en bild på den där vagnen, jag, tyck, jag blir lite nyfiken på den. Ja, jag kan fota den, jag ska in i morgon och ha en onlinevisning så jag kan ta ett kort på den. Då. Ja, precis men är det, annars, är, det, är det lätt i era organisationer att få hjälp med såna här saker eller- –betraktas det som lite apart? Nej, jag tycker det har, det har gått bra. Jag har upplevt att eh, vart efter jag har hållit på så, så har, det, har man sett att- ja, men det, –det går att utveckla det här och ja, men fått tillgång till mer teknik och så. Eh, något som hade varit bra tycker jag det är att man kanske, det kostar ju att köpa in teknik så det är svårt att testa innan man har köpt något så jag hade gärna provat GoPro-kamera, det, det låter jättespännande. Det jag har landat i är, jag har hållit på med padda en del och ett stativ sådär men sen så här kom jag in på och fick låna en kamera av äldre nämnden och då, det är en sån här fast kamera som det är både kamera och den är väldigt, man ser hela rummet. så Den tar upp ganska mycket och inbyggda högtalare och så där och sen så om man använder plattformen Teams så, så kan man hoppa mellan olika enheter så då kan man hoppa från den kameran till sin telefon till exempel och på så vis kan man ja, byta perspektiv och, och så, det, det, det är en möjlighet tycker jag. Nej, jag tänkte en sak som, som, som kanske har vuxit fram lite grann mer och mer, tycker jag, det är det här också att benämna det tekniska, eh, liksom när man startar upp, att eh, det kan ju vara ibland ett litet orosmoment, för man vet att det finns vissa delar där det är lite dålig uppkoppling och så blir man så här, ja ska jag gå dit, ska jag inte gå dit, jag vill gärna visa det, jag vill ta den rundan och så där. Men, men jag tycker att det funkar bra att liksom ändå benämna, alltså ta, det, ta en liten stund i början där när man pratar med klassen och lärarna att, att det finns en teknisk aspekt av det hela och den liksom är vi alla involverade i och att det finns delar i museet där det kan vara lite knagligt och om jag försvinner, håll ut, ha tålamod så kommer jag tillbaka och jag har märkt också att de gångerna om man blir lite, om man inte liksom har den där kvarten som du pratar om, Sara, eller vi har liksom tio minuter, eh, om det av olika anledningar blir lite stressigt där och man inte riktigt hinner liksom ta allt det där man brukar, då kan jag, då, då har det blivit tillfällen där det blir så där att, oh, vad, vad tog vägen, vad händer nu liksom? Att jag tycker det känns viktigt att, att, att, att, att ta de där minuterna till att beskriva liksom läget och då brukar det funka bra, trots att tekniken inte alltid liksom är med Nej, jag, jag har, eller vi har ju upplevt att, att ju, fler, ju fler onlinevisningar och fortbildningar vi har haft desto mindre stressad blir man också när det inte funkar och så vet man att det, det händer och det är ingen det är ingen av mottagarna som får liksom blir irriterad över det, utan det räknar man nästan med. och är nästan förvånad om det flyter på liksom, när man är med på något, känns det som. men, men som. Tricket är att inte stressa upp sig, men det är lättare sagt än gjort när man, när man ska göra det första gången. Det var ju jätte, jätteläskigt första gångerna. Ja, men jag har på, har ni kört själva? Eller har ni varit två när ni har kört? Jag kan börja för det var precis det jag tänkte säga innan, apropå det här med att vi kanske inte har valt den mest avancerade tekniken och fått förklara det inne i museet. Varför? För att vi vill kunna se, alltså ha kontakt med de vi visar för, att vi ser klassen, alltså eleverna och oss själva hela tiden och då har det fått prioriteras framför att någon annan filmar oss med kanske lite mer avancerad kamera. Så att vi också kan få kontakt med eleverna och få dem liksom att vi ser om de räcker upp handen eller ber dem räcka upp handen tillsammans eller svara oss på vissa sätt. Eller så där. Alltså ha en så mycket kontakt med klassen som möjligt. Så att vi har kört själva Hela tiden när vi inte gjort någon, någon specialvisning så där någon gång när vi mer har visat eh, något experiment och så där och har blivit filmade. Eh, men annars så går vi runt själva. Mm. Ja det jag instämmer. Jag har också kört själv för, och sen har det har varit jättevärdefullt att se eleverna så att man kan ha en dialog med dem. Det tycker jag har varit jätteviktigt annars så förlorar man annars så förlorar man hela kontakten tycker jag. Mm, eh, vi kör onlinevisningarna själva och då ser man ju eleverna om de väljer att ha bilden på för att den valmöjligheten ger vi dem att, av GDPR skäl liksom, vill ni stänga av? Det är, det är de som är ansvariga för, för det så då måste man meddela det. Eh, jag brukar däremot säga att jag gärna vill ha ljudet på så att jag hör dem och man kan prata med dem. Eh, Sen är ju mikrofonen är ju datorn som står längst fram i klassrummet så det kan vara svårt att höra ibland vad de säger. Men det är en bonus om man ser dem men jag tycker att det funkar även, även bara med ljud. Onlinefortbildningarna då har vi varit, då är det en som är liksom själva, en, en som är en värld och sen är det en som står för huvudinnehållet. Det kan antingen vara en kollega eller så är någon forskare som föreläser och sen så har vi minst en person som håller på i chatten och hjälper folk med inloggning och så där. Sådant strul blir det när man kör och många ska koppla upp sig så är det ett antal som inte lyckas och de, man kan inte hålla på att släppa in dem samtidigt som man håller på är liksom värden för mötet. Så att eh, onlinevisningarna kör vi själva medan fortbildningarna är vi två minst då är det många så är vi fler. En, en sak uh som jag funderar på, eh, Sara, det var ju det här med att vi arrangerar lärarfortbildningar via nätet. Och mm. eh, tidigare när vi har hållit på med vår, vår undersökning kring varför ibland är det lite svårt att få kontakt, är just det här att det är svårt att få lärarna till institutionen för att, där institutionen kan berätta om sina erbjudanden. Men ni har mm. gjort lite annorlunda nu på sistone. Mm. precis. Vi har... Eh... Vi gör det där digitalt. Vi har hittat tre koncept två, två, har vi som, som vi som vi kör som har, varje koncept har liksom ett syfte. Syftet är ju alltid att, att lyfta, vi har ju massa digitala resurser, men de, de tänker jag lämna där hen just nu, men att, att lyfta medvetenheten kring dem. Och då har vi ett, och sen har vi onlinevisningar som vi gärna vill lyfta medvetenheten kring också utan att, att göra någon sån här reklamsändning. För det känns som att om man ska samla lärare så måste de få någon, få ut något av det. Det kan inte bara vara att vi håller på att informera dem vad vi kan ge dem, utan de måste ju faktiskt få med sig någonting. Då har vi antingen det här när vi sänder från en utställning, det är som att vi gör en onlinevisning, men vi, vi gör det liksom till lärarna. Där, där vi istället delar med oss av hur brukar vi prata med elever och vad brukar elever ha för frågeställningar kring de här bitarna. Vi är väldigt tacksamt, evolution är ju inte... Många specialistområde kan man väl säga. Så att det är ett alternativ och sen så avslutar vi då med att tipsa om, om några lärresurser på samma tema. Och då har vi kört från fossilavolutionsutställningen alltså dinosaurierna, människans utveckling, Natur i Sverige och sen från Polartrakterna har vi sänt. Det visar sig att de är de tre första är de som har varit populära så de kommer att köra nästa termin också. Sen har vi ett annat syfte att lyfta att det finns forskning på museet. Så då är det jag som sitter som värd och sen så har jag med mig en forskare från forskningsavdelningen som berättar om någonting ungefär under en halvtimme. Den här onlinevisningen pågår ungefär en, en halvtimme också. Eh, och då efter det så presenterar jag tre stycken material som handlar om eh, samma sak och de här ligger på 45 minuter. Det håller på, det, det är en lagom tid, lagom längd har vi kommit fram till. Och sen så har vi haft ett samarbete med biologilärarnas resurscentrum, så att de har anordnat som en workshop. Och då har vi gästat dem med en forskare som har föreläst och sen har jag visat en digital lärresurs och sen har lärarna fått workshoppa kring den här lärresursen och reflektera kring. Då har det tagit 90 minuter. Okej, okay. men, men så hur... Så är det är fantastiskt, men... Det är otroligt roligt, ska jag säga. Fantastiskt kul, det är värsta kicken. Wow. Okej, okay, vad roligt. Men Innan dess så har du ändå nått fram till lärare och berättade att eh, om ni hakar på här kan ni få eh, lite spännande information som ni använder av i er, ert eh, arbete på skolan. Men hur når ni dit? Du menar innan innan vi började med onlinegrejerna? Ja, överhuvudtaget når lärarna att de deltar i lärarutbildningarna. Eh, det går, går vi ut i vårt lärarbrev. Lärarbrev? Som Okej. har en bra täckning. Uh, och vi har, uh, vi har ju en Facebookgrupp. Och sen så är vi aktiva i uh, andra lärargrupper också på Facebook. Och, Facebook. och sen när vi, uh, ja, sociala medier. Så när vi uh, utvärderar och får reda på de kom, vad de, hur de har hittat så är det antingen lärarbrevet eller Facebook. Okay. Som, och lärarbrevet går ut till? Uh, de som har anmält sig, registrerat okay. sig. Är det många? Ja, vi passerade 10 000 i, för några okay. veckor sedan. Okej. Okay. Det är många. Då får, får ni stor spridning. Mm. Ja, mm. och där har vi ju i det är fem kommuner som, alltså sist jag kollade så är det fem kommuner där vi inte har mottagare. Av 190, ja, två, 29, 294. 294. Okej, okay. skysst säger jag då. Mm. Det är ett Nationalmuseum på riktigt kan man säga. Ja, äntligen, det är ju jätteroligt. <laughs> Okej. Okay. Är det några av er andra som jobbar på likartat sätt eller hur, hur når ni lärarna? Inte alls. Ja, ja alltså det är ett problem tycker jag för att det har varit olika strukturer inom vår organisation som har inte gjort möjligt vissa saker men sen tog jag ett initiativ och skickade ut, testade och skicka mejl direkt till läraren och det, det frågade jag, en, ja, en referenslärare frågade jag om vad hon, hur hon skulle vilja ha eh, informationen och hon sa i alla fall att hon ville ha via mejl och eh, så jag testade det och Fick våra program fullbokade på under tre timmar, så, att, så den, det, det var ett bra sätt, mycket Bra respons. Vi har inget lärarbev eller någon Facebookgrupp så. Jag tänkte bara mm. <laughs> från vårat håll, hur vi, hur vi hittar lärare och får kontakt med dem så har vi också lärarbrev, Men vi har sedan en tid tillbaka, inte liksom prenumeranter. utan vi håller på att samla på oss det nu. Men vi har skickat ut jättebrett på Skolverkets adresser eh, som går till eh, skoladministratörer. Eh, så då når vi ut till det, 600, nej 6000 adresser, tror jag att det är ungefär. Men det når ju inte alla lärare men det når väldigt många på det sättet. Um, inte någon egen Facebookgrupp än. Men Instagram och lite inlägg i museets Facebookgrupp och sådär. Men, men Sara, du, du, du går in i lärarnas Facebookgrupp. visst är det så. Du ja, räknar det inte det med att det. de kommer till dig utan du går till dem. Just det. Och det är, alltså, det är ju effektivt. Vill man nå många elever så ska man ju satsa på att nå lärarna. För att en lärare nå ju alltså 25 elever minst. Mm. Och sen en annan fråga där. De här nyhetsbrev som ni skickar från naturhistoriska, går det till lärare eller till skoladministratör? Till Ja, det vet, det vet jag inte. Det, det är lärare, alltså framförallt lärare. Ja. Som, ja. Det kan nog vara en viktig skillnad där vem man skickar saker och ting till för filtren. Det är ju effektivt. Jag tänker att det, det finns ju en likhet här i flera av de här exemplen. Ni, vet, ni har faktiskt frågat hur, eller ni, ni utgår ifrån vad lärarna vill. Du har frågat. Och tänkte tänkt att några vill ha mejl och så har du provat med mejl, Andrea, och så har det funkat. Och du har kollat och var, liksom försökt vistas på lärarnas plattformar och så där. Alltså det är ju någonting med det där, vad, vad, vad funkar i olika, i olika grupper på något sätt som är intressant? Ja, eh, på mitt museum har vi inte haft några digitala visningar än. Vi har inte liksom lyckats lösa det här tekniska och sådär. Det är lite, lite marigt, tycker vi. Och vi har ett lite annat problem också att vi ska ju ta betalt för de här visningarna. Och hur villiga är en skolklass att betala för liksom en digital visning? Eller behöver man liksom ge något mer? Vi är inne på att försöka hitta på något paket liksom, så att man får något mer än bara visningen. Hur har ni? Eh, vad har ni för erfarenhet av det? Vi, vi tar betalt för våra visningar. Det kostar 600 kronor för 30 minuter. Eh, det, det är ingen som har... Jag tror att det är en på alla, alla de här lärarförutbildningarna som har tyckt att det har varit mycket. Men annars så har vi inte hört några klagomål. Mm. Vi har kostnadsfria skolprogram på Vasa också de digitala. Um, ja, och kommer fortsätta det um, med det, um, vad jag vet. Så, men jag är också nyfiken på hur vilja lärare är att betala. Um. Ja, vi har också kostnadsfria skolprogram. Um, det kostar dock om man, om man kommer utifrån Västerås, men jag har inte, jag har inte haft någon som, en, som har kontakt. Ja, så de, de betalar ju då, och de som är, är kommer är ju supernöjda och jätteglada och, så där och återkommer. Eh, sen kanske det är en tröskel eh, att vi tar betalt. Så kan det mycket väl vara. Eller det är jag rätt säker på att det är. Så det får man ju hitta någon form av balans där. Men vi tar ju betalt för skolprogram på plats också. Har ni samma pris för vanlig visning så att säga? Nej, den kostar 200 mer. För den är längre. Så då finns det ju en liten... Liksom, man får väga att vara fysiskt på plats och uppleva mm. hela museet. Men man ska också ta sig dit. Precis. Ja, så det finns många sådana. Mm. Jag tänker Johanna, det, det där är en fråga som många har. Jag vill tacka för att du ställde den. Och den har ju funnits redan före pandemin och det här med liksom hur tar man betalt och vad kan man ta betalt för och så. Så att det är ju en fråga som följer oss hela tiden. Det är spännande. Jag tänker vi har inte heller pratat så mycket om det och det kommer vi inte hinna nu men just det här att kombinera olika typer av erbjudanden. När vi har kommit ut nu på andra sidan om de här erfarenheterna. Hur ser kombinationen av Förberedelsematerial som är digitalt nedladdningsbart, fysiska besök, uppföljningar i klassrummet, online kanske. Alltså de där, hur man liksom mixar de här olika formerna och skapar någon dialog, pågående dialog med lärare och elever, det skulle ju vara jättespännande att följa. Jag tror att vi är på väg mot det. Är det någon som har några tankar om det? Hur ser det ut här om några år när det har raslat över det värsta och pest? Ja, jag tror ju på... Oj, förlåt. Skulle jag du säga något, Josefin? Nej, ja. <laughs> uh, nej, men jag, jag är inne på det du säger, Charlotte. att Före, under, efter. Liksom att ses innan digitalt, innan man kommer till museet och sen uh, följa upp efteråt för att inte bara att, alltså ett fysiskt besök eh, går så fort och ja, det, det kan vara bra att följa upp det lite. Jag, fick ni med er det ni hade tänkt och så. Så att jag, jag ser att det, det är en möjlighet i det arbetssättet. Jag tror att det, det är bra, ett bra sätt. Och du Josefin? Ja, nej men, vi, vi testade ju på att ha en digital lärarkväll eller två stycken här på Vassa museet, jag och Emily Och ja, men det var ju en utmaning på tal om det här med producerandet, liksom att man hade behövt någon som skulle vara procent av det hela, när vi såg på innehållet och ramarna. Men det är en annan fråga, men det jag tänkte, vi, för, vi pratade ju lite med lärarna då, det handlade om digitala lärresurser och hur de såg på det och liksom efterfrågan och sådär. Det vi fick fram från dem var ju att de gärna vill ha någonting där de kan plocka själva och lägga in i sin planering så som det funkar för dem. Det kan vara både för och efterarbete arbete och se lite olika ut beroende på deras förutsättningar. Men också det här med att det var någon som nämnde det här att försöka få den här upplevelsen som man kan få på museet med till exempel att ja, ni kanske kan skicka något kit men man hör någonting eller man luktar på någonting att, att man vill ha liksom den här museiupplevelsen fast i klassrummet. Det är lite spännande att tänka hur man kan liksom kanske jobba vidare med det. Eller även hur man kan tänka kring kanske när man har skolprogram där ingår ett experiment till exempel och man kan Liksom utveckla det på något vis framåt, att, att man kan göra det tillsammans sådär. Men, men det, det är ju bara funderingar och tankar än så länge. Kombination av klassiska museelådor och digital teknik. Det är lite ja. spännande. Får jag dra den parallellen, Charlotte? Till det äldre... Jag har ju testat det med äldre. Får jag drar den parallellen? Ja, gör det lite kort. Nej, men där, det funkar jättebra på de äldre i alla fall, att de bakar egen sockerkaka och får eh, lyssna på musik och ja, man kan utveckla det med att vad heter det, ta, de får låna föremål och så. Så att det, det har funkat jättebra på de äldre i alla fall, det har varit jätteuppskattat, så jag tror att det är en bra idé. Jättebra idé. Ja, vi ser väl framtiden an med tillförsikt, verkar det som. Trots en del konkreta lärospån som vi behöver fortsätta utveckla. Mm. Tack, tusen tack för er som ville dela med. er. Det är alltid så intressant. Och man kommer alltid på nya ämnen som man ska börja prata om.